السلام عليكم ورحمه الله وبركاته النهارده ان شاء الله هنقدم مع بعض برنامج او بروجكت بعنوان التقييم البروجكت بتاعنا ده بيخدم فئه كبيره جدا وخصوصا فئه المعلمين التقييم بتاعنا بيعتمد على فكره معينه اثناء تقديم العرض بتاعنا على الباوربوينت هتلاحظ ان في عندي هنا كلمه او زر اسمه بوينتس تضغط عليها هيوديك لصفحه هنا الصفحه دي فيها اسماء الطلاب وموجود جنب كل طالب في مربع خاص بيه، المربع ده فيه درجات. انك تقدر تضيف هنا درجات للطلاب او تعدل درجات على الطلاب، سالت سؤال لطالب فالطالب جاوب فتقدر تضيف هنا درجه. طبعا ده مش بيخرجنا من برنامج الباور لان احنا من خلال الزر... الزر الزرار اللي تحت ده نقدر نرجع مره ثانيه على نفس الصفحه اللي كنا واقفين عليها او كنا بنشرح عليها. يلا بينا نبدا. اول حاجه هنعملها ان شاء الله قبل ما نبدا البروجكت بتاعنا لازم نفعل خاصية الماكرو بنروح من هنا من عند فايل بعد كده بنختار اوبشنز او خيارات هنلاقي هنا في trust سنتر نضغط عليها trust سيتنج سنتر في في القايمة اللي على اليسار هنا موجود في الماكرو سيتنج لو مش متفعلة هنفعلها هنخليها انيبل اخر خيار. واننساش كمان نحط علامه صح على تراست اكسس تو ذا الفي بي اي بروجكت الفي بي اي اللي هو الفيجوال بيسك فور ابلكيشن مدعوم من شركه مايكروسوفت فده لازم نعمله قبل ما نبدا المشروع بتاعنا وبعد كده نحفظ الاعدادات هنلاحظ هنا بعد ما عملنا الاعدادات ظهرت هنا في القايمه عندنا قائمه جديده اسمها قائمه ديفلوبر دي اللي احنا هنشتغل من خلالها ان شاء الله اللي هي دي اول حاجه هنعملها هنروح لقائمه انسيرت بعد كده هنضيف شريحه جديده الشريحه هنغير الباك جراوند بتاعتها نخليها تدرج من التدرج من هنا هنختار الاخيره هيظهر اربع نقاط هنخلي الاربع نقاط دول التدرج باللون الاسود بالترتيب من تحت لفوق بالشكل ده كده ده التدرج بتاعنا هنروح للقائمة اللي احنا قلنا هنشتغل عليها اللي هي قائمة ديفلوبر هنشتغل بس منها على حاجتين تكست بوكس والسبين اللي اتنين دول نبدأ بالتيكست بوكس هنرسم تكست بوكس بالشكل ده هنا عشان تغير خصائص التكست بوكس ما بتدخلش على قائمة فورمات هتلاقيها مش متفعلة لا بنرجع تاني على الديفيلوبر في هنا الخصائص هنا هيظهر خواص التكست بوكس كلها تقدر تغير عليها يعني هنا عندنا الباك كولر ابيض هنخليها باللون الاسود البوردر هنخليها وليكن باللون الاحمر ونحولها الى سنجل هنا بالنسبة للفونت هنحوله الى بولت ممكن تحط الفونت براحتك تغير فيه ولون الفونت اللي هو الفونت كولر برضه نخليه باللون الأحمر نفس اللون عندنا هنا لوكد دي, دي هنخليها ترو والمحاذاة بتاعتنا اللي هي تكست الله ينها نخليها سنتر ده بالنسبة لخصائص التكست بوكس كده احنا خلصنا التكست بوكس هنروح للسبين بوتون نرسم برضه سبين بوتون بالشكل ده ونروح للخصائص بتاعته ونخليها نفس اللون اللون الاحمر وعندي هنا حاجة مهمة هنا القيمة العظمى بتاعت السبين اللي هي الماكس دي هنخليها زي ما هي والقيمة الصغرى نخليها وليكن سالب مية، وعندي هنا الاسبين هنخليها واحد او هنسيبها واحد زي ما هي ده معناها مقدار التغير اللي هيحدث على الرقم اللي موجود لما تضغط على السبين بطن ده كده شكل السبين بطن مع التكست بوكس لو جينا نروح على العرض بتاعنا هنلاحظ ان هي مش شغاله لان لسه ما دخلناش الكود بتاعنا عشان ندخل الكود هنضغط هنا مرتين هيفتح لنا صفحه بالشكل ده الصفحه دي اللي هي صفحه الفيوجوال بيزك هنكتب هنا الكود بتاعنا كود Text بوكس 1 دوت فاليو بيساوي =الـ spin button1.value معناه ايه؟ معناه ان قيمة التكست بوكس وان بتاعي جاية من الـ spin button. لو جينا نرجع مرة ثانية للعرض بتاعنا هنلاحظ ايه اللي حصل؟ هنلاحظ ان دلوقتي التكست بوكس بقى بيقرأ من الـ spin button بتاعي. كده احنا خلصنا الجزء ده، هنحدده وممكن نعمله نسخ عن طريق الماوس او ممكن عن طريق الكيبورد كنترول دي نسحبه بالشكل ده بعدين نضغط كنترول دي مره ثانيه ومره ثالثه هيظهر عندي الاربع اشكال كده نغير بس الخصائص بتاعتهم عشان نعدل الالوان ممكن نخلي ده باللون الازرق غير الالوان براحتنا كنا نخلي ده باللون الاخضر إذا احنا غيرنا كل الألوان وعدلنا بالشكل اللي قدامنا ده بس لو روحنا للعرضة هنلاحظ أن الأول عندي بيقبل التغيير إنما المربعات التانية ما بتقبلش ليه لأن لسه مدخلناش الأكواد الخاصة بيها فنروح هنا نفتح صفحة الفيجوال بيزك هنلاحظ هنا أن مكتوب سبين Button 2 هناخد نفس القيمة دي ناخدها نسخة ونحطها في السطر التالي هنا بس نغيرها من تكست بوكس ون لتو وزبين بطن ون لتو هناخد الجزء ده كله نسخ وننسخه كمان مرتين بس هنخليها ثري وده هنخليها فور بالشكل ده اللي قدامنا ده. هنلاحظ دلوقتي ان كل المربعات بقت بتقبل التغيير زي ما احنا شايفين. كده احنا تقريبا خلصنا من قايمه الديفلوبر باقي عندنا بس نضيف هنا الاسماء الطلاب هنروح لقايمه انسيرت ونحط تكست بوكس ونكتب هنا الاسماء. خلي اللون نفس اللون تقدر تنسخ تيكست بوكس بتاعنا ده أو تقدر تضغط على كنترول من الكيبورد وتسحبه معاك لتحت هيطلع منه نسخة برضو تضغط على كنترول وتسحبه ونفس الحكاية مع الاسم الرقم نغير الأسماء من غير الالوان عشان تمشي مع الشكل ده كده احنا خلصنا القائمة بتاعتنا بقي عندنا بس حاجتين نضيف هنا عنوان هنروح لقيمه انسيرت ومن الاشكال بتاعتنا نختار الشكل ده ونكتب هنا المشاركات نخلي الفل بتاعنا ده كده بالنسبة للمشاركات هناخد ده معانا نسخ برضو نضغط على كنترول ونسحبه معانا هنا هنمسح الكلام ده ونروح لقيمة انسيرت ونضيف ايكونز هنروح للاسهم او الاتجاهات ونختار السهم اللي بيدل على العوده بالشكل ده ممكن ندمج الشكلين دول مع بعض نحددهم وكنترول جي من الكيبورد او نعمل جروب بقى عندي بس حاجه كمان ان احنا هنا دلوقتي عايز اتنقل اثناء العرض من صفحه الدرجات للصفحه اللي انا واقف عليها والعكس هنيجي هنا عند السهم ده هنعمل له انسرت اكشن وهنربطه باللاست سلايد فيوت اخر شريحه كنت واقف عليها وهنا في البوينتس دي هنعمل لها اكشن المفروض إن هي توديني على الشريحة رقم 2، هختار سلايد ونختار سلايد 2، كده أعتقد العرض بتاعنا بقى جاهز، دلوقتي أنت بتشرح هنا، حبيت تسأل سؤال أو تضيف درجة لطالب هتضغط هنا وتحط الدرجات اللي أنت عايزها للطلبة أو تنقص منهم درجات، عايز ترجع تاني للصفحة اللي كنت عليها اللي هي صفحة الشرح هتضغط على السهم هيرجعك تاني لنفس المكان اللي كنت واقف فيه. على الشريحة بالشكل اللي قدامنا ده. كده احنا خلصنا العرض بتاعنا باقي حاجة واحدة بس اللي هي ازاي احفظ العرض بتاعي. عشان تحفظ العرض بتاعك بتخش على فايل وسيف از وبتختار هنا من القائمة بتختار تاني واحدة اللي هي الباوربوينت ماكو. هنا دي لازم نختارها او لازم نحددها عشان خاطر كل شغل الماكرو اللي انت عملته يتحفظ معاك على المشروع بتاعك كده خلصنا وكده تم حفظ المشروع